Mun nimeni on Irmeli Pietilä. Vuosi sitten syksyllä pääti jäädä maaliskuussa eläkkeelle Hagahian ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori-hommasta. Silloin mulla oli paljon suunnitelmia siitä, mitä teen eläkkeellä. Mutta kun se maaliskuu sattui olemaan maaliskuu 2020, niin kaikki suunnitelmat joutui romukoppaan. Jo kahden viikon jälkeen palasin takaisin töihin. Mä en ollut mukana vuosia haakahiljan tasolla erilaisissa digipedavalmennuksien vetämisissä ja puhastelu myös valtakunnallisessa EAMC-hankkeessa DigiPedan kanssa. Sen lisäksi mä olin toistakymmentä vuotta käyttänyt sosiaalisen median palveluita ja erilaisia verkkokilkkeitä omien opiskelijaryhmieni ohjauksessa, niin kotimaassa kuin Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa. Se oli sitten luontevaa, että jatkoin maaliskuun kaksi viimeistä viikkoa tiiviisti Haagaheljan opettajien digipedavalmiuksien kehittämisessä, eli koulutin Teamsia ja Zoomia, jotta opettajilla olisi paremmat valmiudet kohdata opiskelijansa, kun opetus siirtyi etämuotoon. Kun kesä tuli, lakkasivat halkahelijan tunnukseni ihan lopullisesti. Sitä varten syksyllä piti keksiä jotain uutta viihdykettä itselleen. Syyskuussa 23.9. päättyi saavutettavuusdirektiivin siirtymäaika. Ja koska olen entiseltä ammatiltani myös erityisopettaja, saavutettavuusasiat kiinnostaa minua kovasti. Täällä omaksi huvikseni näkerellä ohjevideoita siitä, miten suomeksi voisi tekstittää videoita. No, eihän niitä kukaan videoita löydä noin vaan, joten ajattelin, että kannattaisi varmaan perustaa blogi. Irmili Pietilänä mulla ei ole koskaan ollut blogia, mutta sen sijaan sivupersoonani, sun äitis, oli 15 vuotta sitten hyvin, hyvin aktiivinen blogaaja. Se tohu jäi siinä vaiheessa, kun aloin käyttää blogeja opetuksessa ja kaikki hauska hävisi, kun se muuttu työksi. Nyt huomasin sellaisen hassun jutun, että saattaisikin olla aika, että rupeekin huvikseni blogaamaan ammattiasioista. Ja siihen tarkoitukseen tämä blogi on perustettu. Ja täällä vinkkejä. Saavutettavuudesta ja digifasilitoinnista ja vuorovaikutuksen lisäämisestä verkkoon erilaisista työkaluista, mikä nyt milloinkin sattuu kiinnostamaan. Sen lisäksi jatkan freelansailua työpajojen vetäjänä ja niitäkin materiaaleja jaan toivon mukaan myös täällä blogissani.